Και μόλι συνειδητοποιήσω ότι κάποιο σε αυτή την κατηγορία, κλείνω το τηλέφωνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. <Κι> είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή, είμαι συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο στο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του blog network-marketing.gr και του προγράμματο Ο Δικτυακό του Μέλλοντο στο futurepro.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου να πετύχουν στο Δικτυακό Μάρκετινγκ και στην online επιχειρηματικότητα με απλό τρόπο. Έχω δει ότι οι άνθρωποι γενικά χωρίζονται σε κάποιε κατηγορίε. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι θετικοί, δηλαδή του παίρνει τηλέφωνο, ξέρουν που έχουν βάλει τα στοιχεία του, ξέρουν τι θέλουν να αποκομίσουν από αυτή την επικοινωνία και γίνεται αυτή η επικοινωνία και τελικά ναι, είναι θετική και γράφονται για το σεμινάριο ή αυτό το οποίο θέλει να πουλήσει. Αν, δηλαδή, αν θέλει να πουλήσετε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι είναι, που είναι θετικοί, δεκτικοί. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που είναι οι αρνητικοί. Όχι αρνητικοί, που δεν ενδιαφέρονται να το πω έτσι. Είναι άνθρωποι που βάλανε κατά τύχη τα στοιχεία του στη φόρμα, δεν ψάχνουν κάτι να κάνουν κάτι δικό του. Δεν ψάχνουν κάτι σαν αυτό το οποίο έχετε να πουλήσετε εσείς, είτε είναι ένα προϊόν, είτε είναι μια επιχειρηματική ευκαιρία, είτε είναι ένα σεμινάριο, σαν αυτό που διοργανώνω εγώ. Οπότε δεν έχουν κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον. Ή έβαλαν τα στοιχεία του, είδαν πληροφορίε και μέχρι να του πάρετε, εσεί τελικά ότι δεν είναι για αυτούς. Οπότε είναι αρνητικοί. Και αυτοί που είναι αρνητικοί, που είναι τα όχι που λέμε τέλο πάντων, οι που δεν ενδιαφέρονται, δεν είναι πάντα ένα όχι, ένα ξεκάθαρο όχι. Κάποιε φορέ είναι δεν ξέρω, θέλω να το σκεφτώ, να το κάνω κτλ. ή δεν είμαι σίγουρο, ή δεν ξέρω τι έβαλα. Κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια κατηγορία ανθρώπων που είναι στη μέση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι στη φάση τη διερεύνηση. Θέλουν να δουν τι είναι αυτό και αν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε αυτό που ψάχνουν να γίνουν ένα ναι, ή αν δεν είναι αυτό το οποίο ψάχνουν να γίνουν ένα όχι. Όταν λοιπόν παίρνω τηλέφωνα, θέλω να δω ξεκάθαρα ποιο είναι ποιο, ποιο ανήκει σε ποια κατηγορία. Και αυτοί οι οποίοι είναι τα όχι, αυτοί που δεν ενδιαφέρονται, θέλω να κλείσω το τηλέφωνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, μέσα από ερωτήσει που κάνω στην αρχή του τηλεφωνήματο, θέλω να διαπιστώσω κατά πώς αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Και αν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, σταματάει εκεί η οποιαδήποτε συζήτηση για μένα. Δεν θα μπω στη δικασία να του αλλάξω. Δεν θα μπω στη δικασία να του πείσω, να του μεταπίσω για οτιδήποτε, για να δημιουργήσω ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που θα επικοινωνήσω θα είναι τελικά κάποιοι που δεν θα κάνουν τίποτα. Και μάλιστα θα είναι συνήθω το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων. Ντάξει. Δηλαδή, αν έχω μια λίστα με 10 άτομα, από του 10 συνήθω οι 7 ή οι 8 δεν θα κάνουν απολύτω τίποτα. Ντάξει. Οπότε, εγώ τι θέλω στην επικοινωνία μου. Θέλω να δω ποιο είναι αυτή που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπου που τελικά δεν θα κάνουν κάτι. Και μόλι συνειδητοποιήσει ότι κάποιο ανοίγει σε αυτήν την κατηγορία, κλείνουν το τηλέφωνο όσο πιο γρήγορα γίνεται και φυσικά με τον, όσο πιο ευγενικό τρόπο γίνεται. Αυτό πριν από λίγο μίλησα με έναν κύριο, μου λέει: ε, Όχι, δεν, ε, δεν ξέρω, δεν συμπληρώνω αυτή τη φόρμα. Οπότε λέω: ε, Εσεί έχετε κάποια δική σα επιχείρηση ή ψάχνετε κάτι για κάποια εκπαίδευση κάτι τέτοιο. Μου λέει: Όχι, δεν ασχολείστε, μου λέει: Έχω επιχείρηση, ασχολούμαι με αυτό, ψάχνω να κάνω κάτι. Συνειδητοποίησα ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι, δεν ψάχνει κάτι τέτοιο και αυτό που έχω εγώ δεν. Είναι για αυτό, το οποίο, ε, αυτό που χρειάζεται αυτό. Του λέω και έκανα πρόβλημα. Μια θα στελείωσε εκεί η συζήτηση. Εντάξει. Και τελείωσε με πολύ ωραίο τρόπο και τον έκανα να νιώσει και καλά ότι, Οκ, είναι πολύ ωραίο ο τρόπο του κοινωνού. Δεν νιώθει κάποια πίεση ή κάποιο αρνητισμό από τη μεριά μου. Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται. Και εγώ θέλω λοιπόν να δω μέσα από τι ερωτήσει που θα κάνω, αν κάποιο ανοίξει αυτή την κατηγορία. Και αν ανοίγει εκεί, όπω είπαμε λοιπόν, θέλω να κλείσω το τηλέφωνο, θέλω να ολοκληρώσω τη συζήτηση, να το πω έτσι δηλαδή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι άνθρωποι που είναι θετικοί και είναι να ξεκινήσουν, πάλι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ότι είναι θετικοί και θέλουν να αγοράσουν, θέλουν να γίνουν μέλη τη ομάδα, θέλουν να μπουν σε σεμινάριο, σε οτιδήποτε. Πάλι δηλαδή θα πρέπει μέσα από τι ερωτήσει που θα κάνουμε να διαπιστώσουμε ότι είναι σε αυτήν την κατηγορία. Τώρα, αν κάποιο ανοίξει αυτήν την κατηγορία, δεν σημαίνει ότι θα γραφτεί αυτόματα, ότι θα αγοράσει αυτόματα, πάλι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση και να γίνει μια σωστή προσέγγιση. Και στην εκαταμάχητη πρόσκληση, την πενταόρια εκπαίδευση τη εκαταμάχητη πρόσκληση, εξηγώ πώ μπορούν να κάνουν μια πολύ αποτρισματική τηλεφωνική επικοινωνία με ανθρώπου, ώστε να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Τι θέλω λοιπόν με αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των δεκτικών. Αυτή η συνήθω είναι ένα, ένα μικρότερο ποσοστό. Μπορεί να είναι 2 στου 10, 1 στου 10. Μπορεί να είναι 3 στου 10, ανάλογο. Έτσι. Τι θέλω να κάνω με αυτού του ανθρώπου. Θέλω να κάνω μια συζήτηση, θέλω να κάνω ερωτήσει, να δω αν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και μέσα μου έχω πάρει την απόφαση ότι αν κάποιο ανήκει αυτή την κατηγορία, δεν πρέπει με τίποτα να το χάσω. Δηλαδή, αν κάποιο τελικά θα αγόραζε, ακόμα και αν αγόραζα από κάποιον άλλον, εφόσον μιλάει μαζί μου, θέλουν να πάρει από μένα. Θέλουν να αγοράσει από μένα, θέλουν να γραφτεί στην ομάδα μου, θέλουν να... να μπει στο σεμινάριο από μένα. Εντάξει, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, αν συνειδητοποιήσει ότι κάποιο είναι θετικό, είναι, είναι δεκτικό, θέλει να ξεκινήσει, θέλει να αγοράσει. Φροντίζω ώστε η επικοινωνία μου μαζί του να είναι τέτοια ώστε να μην τον χάσω με τίποτα και να πάει μετά τον παρέμβαση άλλο. Δεν πιέζω, αλλά κάνω τις σωστέ κινήσει, κάνω τα σωστά σενάρια, τον σωστό τρόπο επικοινωνία, δείχνω αυτά που χρειάζεται να δείξω, κάνω τι ερωτήσει που χρειάζεται να κάνω, ώστε αυτό ο οποίο είναι θετικό, είναι δεκτικό, να μην τον χάσω σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Και σε αυτού του ανθρώπου που είναι στην κατηγορία τη μεσαία, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαροι μέσα του αν θέλουν ή δεν θέλουν, αν είναι έτοιμοι ή δεν είναι έτοιμοι. Μέσα από ερωτήσει πάλι, θέλω να δω αν θα πάνε προς τη μία πλευρά ή αν θα πάνε προς την άλλη πλευρά. Άξι. Αν δω ότι τίνουν στο ότι δεν ενδιαφέρονται τελικά, θέλω να τους αφήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, κλείνοντας με ένα θετικό τόνο στη συζήτηση. Άξι. Αν όμως δω ότι τίνουν στην άλλη κατηγορία, πάλι θέλω να του οδηγήσω κατά εκεί και να μην τους χάσω με τίποτα. Άξι. Βασικά αυτό ξεκίνησε πιο πολύ στο ότι ε, να μην προσπαθήσω να πείσω κάποιον ο οποίο είναι αρνητικό και δεν την ενδιαφέρεται να τον αλλάξω γνώμη. Αυτό που είναι θετικό και ενδιαφέρεται να μην το χάσω και να μπορώ μέσα από τι ερωτήσει και τον ακούω προσεκτικά. Έχω κάνει και κάποια βίντεο νομίζω σχετικά με την αποτελεσματική ακρόαση. Να διακρίνω κατά πόσο κάποιο ενδιαφέρεται ή όχι, ή αν είναι στη μέση, σε ποια κατηγορία από τι δύο τελικά θα ανήκει. Μιλούσα πριν λίγε μέρε με μία άλλη που ξεκινώντα τη συζήτηση, μου λέει πρόκειται για την τάδε εταιρεία. Αυτή είναι την πρώτη ερώτηση που μου έκανε. Και τη λέω ναι, είναι για αυτή την εταιρεία. Και μου λέει Α, το γνωρίζω. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν με κάτι τέτοιο. Τελικά αυτή συνεργάστηκε μαζί μου. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο το ότι ξεκινώντα έτσι δεν ενδιαφέρει το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να κάνουμε αποτελεσματικά ερωτήσει. Φυσικά για όλα αυτά υπάρχει ανάλυση στην πεντάωρη εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση. Δώστε προσοχή σε αυτά που ακούτε από του ανθρώπου. Δείτε τι είναι αυτό το οποίο λένε πραγματικά. Διακρίνετε σε ποια κατηγορία ανήκουν και μετά είτε αφήστε τους να φύγουν ή μη τους αφήνετε να πάνε να φύγουν κάπου αλλού. Φροντίστε να ξεκινήσουν συνεργασία μαζί σας. Αυτά θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.